Проєкт реконструкції Запорізької греблі передбачає, що до автопереїзду через неї додадуть один ярус. На нижньому будуть смуги для транспорту від 8 до 10 метрів завшишки та 3 метрові завшишки тротуари для пішоходів. А на другому, окрім транспортних смуг, велодоріжки – завшишки 2,5 метри в обидва боки. Реконструкцію розпочнуть не раніше, ніж за два роки, каже головний архітектор проєкту Юрій Лукашов. Демонтаж, конструкцій, аванкамерного моста. демонтаж існуючих конструкцій аванкамерного мосту, демонтаж конструкцій переходу земляною вставкою та мостовим переходом через шлюзи, після цього – зведення, підсилення опор аванкамерного мосту, вигодолення рам та встановлення їх на греблі, та зведення мостових з'їздів на земляній вставці і, звісно, укладання дорожнього полотна через шлюзи. Відповідь на сьогоднішній день, що продовження, ми бачимо на сьогодні, що продовження експлуатації гідротехнічної споруди не викликає сумнівів. А от продовження експлуатації автодорожнього переїзду сумніви викликає, бо його надійність недостатня. Тому ми ухвалили рішення в компанії «Укргідроенерго» провести засідання, технічну нараду, дати завдання інституту «Укргідропроєкт». Наступного року буде завершено будівництво Вантового мосту через Дніпро та зроблений капітальний ремонт Аркового. Ними буде організований об'їзд, доки триватиме реконструкція Дніпрогесу і не можна буде їздити греблею, сказав голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старох. За його словами, цим вирішать проблему жителів Бородинського та Осипенківського мікрорайонів дістатися з правого берега на лівий. Також слід розширити вулиці Вінтера та щасливо на правому березі, каже перший заступник запорізького міського голови Олександр Власт Обстежують арковий міст. Металеві конструкції вже часу не пошкоджені. І зараз ми закінчуємо обстеження. Після того, як ми закінчимо обстеження, вже ми починаємо проєктні роботи для того, щоб об'єм роботи зрозуміти, щоб ми вийшли в 2022 році до завершення цих робіт. Паралельно зараз з об'єктом номер один це наші мостові переходи. У нас зараз вирішується питання про ремонт автодороги від розв'язки на острові Хортиця в сторону Агачного мосту, цей проміжок біля музею Хортиця, і також ми розглядаємо в комплексі ремонту цієї дороги в місті Зарочній Про вартість проєкту загалом та кожного етапу говорити зарано, каже генеральний архітектор проєкту Юрій Лукашов. Саме зараз усі інститути, які беруть участь у проєкті, готують кошториси проєктних рішень. В цьому році ми завершуємо стадію проєкт, проходимо експертизу і наступного року плануємо закінчити робочу документацію та розпочати будівельні роботи. І що до вартості, я можу сказати, що на останній нараді архітекторів у Вишгороді з усіх запропонованих матеріалів обиралися найкращі. Тобто, якщо це огорожа, то лише не іржавка, жодного пофарбованого металу. Обрали і скляну огорожу по тротуарах. Тобто на сучасному рівні. Але, безумовно, найсущі конструкції – основна маса фінансова. Проєктні та погоджувальні роботи триватимуть від двох до двох з половиною років, каже Юрій Лукашов. За цей час вирішуватимуть питання альтернативних шляхів переїзду через рік у Дніпро. Герман Дубінін, Олег Старгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.